Kuidas sulle tundub, kas Euroopa on rahulik ja turvaline paik? Eurooplased on sellised rahuarmastavad pehmad, onju. No, Kui ajas veidi tagasi vaadata, siis ma soovitaks uuesti mõelda. Euroopa ajalugu on tegelikult laastavaid sõdu täis. Kui ajalugu õppida, siis jääb isegi mulje, et kui on üks asi, mida eurooplased teha oskavad, siis see on sõdimine. Aga kuidas me siis jõudsime selleni, et Euroopa on praegu üks rahulikumaid ja turvalisemaid paiku maailmas? Selleks, et seda mõista, tuleb rääkida Euroopa Liidu ajaloost. Kaks suurt Euroopa riiki, Prantsusmaa ja Saksamaa, olid vanasti vihased rivaalid ja pidasid oma vahel palju sõdu. 20 ajandi esimeses pooles puhkes sellest vastasseisust esmalt esimene maailmasõda, mis oli nii jube ja laastav, et arvati, et see on sõda, mis lõpetab kõik sõjad. Ja siis 20 aastat hiljem toimus teine maailmasõda, mis oli veel jubedam ja laastavam. Kümned miljonid hukkunud sõdurid ja siviilisikud, holokaust, hävitatud linnad ja tööstus, inimesed kannatsid näljakees. Pärast seda leidsid nii prantsased kui saksased, et... Jah, see asi läks vist teidi käest ära. Võiks teha nii, et seda enam ei juhtuks. Ja leiti, et oleks vaja rohkem rahvusvahelist koostööd Euroopa riikide vahel, et riigid tegutseksid rohkem ühiste eesmärkide nimel. Mõned rääksid isegi, et nii nagu on olemas Ameerika ühend riigid, siis oleks vaja Euroopa ühend riike. Igades olid paljud nõus, et Euroopa riigid võiksid vanad assasseisud selja taha jätta ja asuda oma vahel koostööd Ja lõpuks viis see Euroopa Liidu tekkimiseni. Muidugi see ei käinud nii, et Hmm, Euroopa Liid võiks olemas olla. Ja puff, ongi olemas. 450 miljoni elaniku ja 27 liikmesriigiga maailma enne nägematu organisatsioon. No ei, see Euroopa ühendamine on olnud pikk ja keeruline protsess ja sellise nimega organisatsioon nagu Euroopa Liit sündis tegelikult alles 1993. aastal. Aga selle loomisega hakati pihta juba pärast teist maailmasa. Ja tänas Euroopa Liidu tekkimiseni on viinud kaks suurt arengut. Integratsioon ja laienemine. Esmalt integratsioon. Sellele mõtlema seda, et hakati samm sammult leppima kokku järjest uutes asjades, milles koostööd teha. Esimeseks sammuks oli see, et 1951. aastal loodi selline organisatsioon nagu Euroopa Söö ja terasühendus. Ma tean, see kõlab väga imelikult, et miks mitte mingi Euroopa rahuühendus või igavese Rahu liit või midagi sellist. Euroopa Söö ja terasühendus, no mida? Aga see oli seepärast, et esiteks teras ja süsi olid tolle aegse majanduse ühed tähtsaimad komponeidid, aga teiseks seepärast, et teras ja süsi olid vajalikud selleks, et relv ja sõjatehnikat toota. Ja mõte oli selles, et kui varem kontrollis Prantsusmaa oma sõja ja terasedööstust ja Saksamaa enda oma ja nad tahtsid alatasad teine-teise tööstuspiirkondi endale valutada, siis nüüd loodi riikide ülenühendus ja hakati neid tööstusi ühiselt kontrollima. Ja ka kauplemine sõja ja terasega muudeti ühenduses ees vabaks, nii et ei pidanud tollida riife maksma. Ja selle mõte oli selles, et kui tankide tootmiseks vajalikud materjalid olid ühise kontrollial, siis see muutis riikidel üksteisega sõja alustamisega väga keeruliseks. Aga terase süsi olid ainult algus. Koostööle tuli järjest nii-öelda kihte juurde. 1957. aastal loodi Euroopa majandusühendus ehk ühisturg. See tähendas, et igasuguste kaupade liikumine liikmesriikide vahel oli vaba. Kui prantslane tahtis oma sinihallitusjuustu või veini Saksamaale müüa, või kui hollandlane tahtis Itaaliasse tulpe müüa, siis nad ei pidanud enam maksma tollimaksu. Lisaks alustati koostööd, et arendada tuumaelektrijaamu, et teha Euroopa põllumajandust kaasaegsemaks ning et toetada regionaal arengut. See tähendab, et aidata vähem arenenud piirkondi jõukamatele piirkondadele järgi, kus juures kõige tähtsamaks ongi Euroopa ühendamisel olnud just majanduslik koostöö, sest läbi selle kasvab Euroopa inimeste heaolu et meie Euroopa inimeste elu läheb sellest paremaks. Aja jooksul on arenenud ka see, kuidas Euroopa Liidus otsuseid vastu võetakse. Kui esialgu juhiti ühendust nii, et iga riik määras ühendusse oma esindajad, siis näiteks 1979. -19 -19. aastast valivad Euroopa inimesed otse oma esindajad üle parlamendi. parlamenti. Nii siis sellest alates toimuvad riikides kahed parlamendi valimised. Riigi enda parlamendi valimised ja Euroopa parlamendi valimised. Ja neid koostöövorme tuli veel juurde. 1985. aastal pandi näiteks alus Schengeni viisaruumile, millega kaotati riikide vahel piirikontrollid, et inimesed saaksid täiesti vabalt ühest liikmesriigist teise reisida. Tänapäeval me vajame viisat ja peame läbi piirikontrolli selleks, et reisida näiteks Venemaale või mõnda kaugesse riiki, aga vanasti oli selline piirikontroll ka Euroopa Liidu riikide vahel. Õnneks enam ei ole ja see tõttu on Tallinnast näiteks Helsingisse sama lihtne minna kui Tallinnast Tartusse ja võrust on sama lihtne minna Riiga kui Tallinnasse. Ja veel! 2002. aastast võeti paljudes Euroopa Liidu riikides kasutusele ühine raha euro. Enne seda oli kõikides liikmesriikides kasutusele mingisugune oma raha ja ühest riigist teise minnes pidi raha vahetama ja kaupu teisest riigist ostas pidi kursi järgi hindu ümber arvatama. Aga euro on teinud nii riikide vahel liikumise kui ka kauplamise palju lihtsamaks. Eegs siis nagu me nägime, on aja jooksul Euroopa riikide koostöö muutunud järjest sügavamaks. Sellele on tulnud tihte juurde. Kõik need muutused on toimunud erinevate lepingutega, mida ei ole mõtet üksipulgi käsitleda. Oluline on see, et kõik need sammud või muutused on riigid oma vahel kokkulepinud ja heaks kiitnud. Riigid on ise neid muutusi tahtnud ja mõnda muutust, mida on välja pakutud, ei olegi toetatud. Näiteks 1952. aastal ei leidnud toetust ühtse Euroopa sõjaväe loomine ja see plaan jäigi teostamata. Või näiteks on riike, mis ei ole tahtnud eurot kasutusele võtta ja see pärast kasutab näiteks Rootsi praegu oma raha edasi. Ühtlasi on seega põhjus, miks Euroopa Liit näib mõnikord nii väga keeruline. On igasuguseid erinevaid otsustuskogusid, üks otsustab ühte, teine teist, mõnikord peavad koos otsustama. See on selle pärast, et Euroopa Liitu ei ole ehitatud korraga valmis ühe selge plaani järgi, vaid tasapisi ja niimoodi, et kõik oleksid nõus. Aga lisaks sellele sügavusele on Euroopa Liit kasvanud ka nii-öelda laiusesse, Ta on laienenud. Sest mis on Euroopa? Euroopa on ju maailma jagu, sinna kuulub umbes 50 riiki. Aga näiteks see söö- ja terase ühendus, millest Euroopa Liit alguses sai, selle liikmeteks olid Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Holland, Belgia ja Luksemburg. Ehk ainult kuus Lääne-Euroopa riiki. Mis te arvate, miks ainult Lääne-Euroopa? Sest oli ju külm sõda ja Ida-Euroopa kuulus selle ajal Nõukogude Liidu mõjusfääri ja Nõukogude Liit lihtsalt ei lubanud Ida-Euroopal läänega koostada. Aga algusest peale oli Euroopa ühendamisel mõte olnud selles, et teised riigid on oodatud sellega liituma ja ajapikku hakkaski Euroopa Liit niimoodi laienema. Esmalt liitusid ühend kuningriik Iirimaa ja Taani, siis Kreeka, seejärel Hispaania ja Portugal ja siis Austria, Rootsia ja Soome. Ja lõpuks külm sõda ju lõppes, Nõukogude Liit ja Raudneesriie varisesid kokku ja ka Ida-Euroopa riigid said pööratama oma pilgud lände. Ja aastal 2004 toimus seni suurim Euroopa Liidu laienemine, kui liitusid Küpros ja Malta ning hulk Ida-Euroopa riike Slovenia, Ungari, Tšehi, Slovakia, Poola, Leedu, Läti ja muidugi Eesti. Ja hiljem on veel liitunud Rumeenia ja Bulgaaria ning Horvaatia. Ka praegu ei kuulu sugugi mitte kõik Euroopa maailma ja riigid Euroopa Liitu. Aga paljud kuuluvad ja mitmed riigid on liikmekandidadid, ehk loodavad kunagi Euroopa Liiduge liituda. Selleks, et Euroopa Liidu liikmeks saada, peab riik esiteks ise soovi avaldama ja siis algab liitumisprotsess, mis võib võtta päris kaua aega. Liituda sooviv riik peab tegema nii, et ta vastaks Euroopas kehtivatele nõuetele ja ta peab viima läbi ka rahvahääletuse, et kas selle riigi kodanikud ikka tahavad liituda. Ja ka need riigid, kes on juba Euroopa Liidu liikmed, peavad olema nõus selle uue riigi liitumisega. Näiteks Eesti andis oma liitumistaatuse sisse juba 1995. aastal ja läks üheks aastat enne, kui me liidu liikmeks saime. Ja muidugi, kuna Euroopa Liit on vabatahtlik organisatsioon, on sellest võimalik ka lahkuda. Aastal 2016 hääletasid ühend kuningriigi kodanikud Euroopa Liidust lahkumise poolt ja nad astusid välja 2020. aastal. See on see Brexit, mida olete võibolla kuulnud. See tuleb sellest, et see on Britain ja Exit, ehk väljumine. Sellega läks ka neli aastat see pärast, et nii liitumise kui lahkumise korral on väga palju juriidilisi küsimusi, mis tuleb läbi arutada ja kokkulepida. Tänaseks päevaks on Euroopa Liit väga suur ja mõjuvõimas organisatsioon. Eraldi oleksid isegi suurimad Euroopa riigid tegelikult väikesed. Saksamaal, mis on Euroopa Liidu kõige suurema elanike arvuga riik, on veidi üle 80 miljoni elaniku. Aga näiteks Ameerika ühendriikides on ligi 350 miljonit elaniku ja Hiinas 1,4 miljardit elaniku. Aga kui me tegutseme koos Euroopa Liiduna, oleme kokku päris suured. Euroopa Liit on üks kolmest maailma suurimast majandusest koos Ameerika ühendriikide ja Hiinaga. Kui varem on maailma ajaloos sellised suured moodustised olnud ikka impeeriumid, mis on vägivallaga liidetud, noh, näiteks Rooma Pärseimpeerium, Roomaimpeerium, Mongoliimpeerium, Brittiimpeerium, Veneimpeerium, siis Euroopa Liit on ainulaadne, sest riigid on sellega liitunud vabatahtlikult ja see tugineb ühistele väärtustele – demokraatiale, õigusriigile ja inimõigustele. Selles mõttes on Euroopa Liit kindlasti edukas olnud, sest pärast teist maailma seda on suudetud rahu hoida ja nii pikka rahu aega polegi Euroopas varem olnud. Aga mis Euroopa Liidust edasi saab? Kuhu me edasi liigume? Kas Euroopa Liit jääb üldse püsima? Kas selles saavad lõpuks Euroopa ühendriigid või jääb kõik nii nagu praegu on? Mina ei tea. Ega keegi või ei tea. Aga mis teie arvate? Antki siin all kommentaarides teada. Nii, ja kuidas see seda kõike veel lühidalt kokku võtta? Esiteks, Euroopa Liitu hakati looma selleks, et maailmasõdade õudused enam ei korduks. Teiseks Euroopa ühendamine sai alguse Euroopa sõe- ja terase ühendusest, kuid aja jooksul on lisatud koostööle järjest uusi kihte näiteks ühistur, üle-euroopaline parlament, ühine viisarum Schengen ja ühine raha euro. Kolmandaks Euroopa Liidu alusepanijateks olid kuus Lääne-Euroopa riiki, aga aja jooksul on Euroopa Liit järjepidevalt laienenud ja laieneb veelki. Eesti liitus Euroopa Liiduga 2004. aastal. Neljandaks, Euroopa Liitu ei ole loodud korraga ja ühtse plaani järgi, vaid inimeste ja riikide vajadustest lähtudes ja lepingute kaudu. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis vajuta telli, otsi meid üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti oma sõpradele ja sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti teada, milliseid teemaseid me sinu arvates järgmisena käsitleda võiksime. Praegu, aga nägemist järgmise korra nii.